Вітаю, друзі! У нас сьогодні буде серйозна розмова про серйозні справи, адже для людини немає нічого важливішого, ніж її власне здоров'я. Тому зараз розмова із головним лікарем Центральної районної Лохацької лікарні, із Віктором Васильовичем Бурлеєм. Поки ви це дивитесь, я вкотре нагадую, для того, щоб не шукати наші подальші ролики в інтернеті, підпишіться на канал. Віктор Васильович, добрий день. Добрий день. Ми з вами не перший раз зустрічаємося, і я вам дякую за той час, який ви надаєте можливість з нами спілкуватися. Наскільки, скажіть, будь ласка, актуальна зараз питання з COVID-19? Актуальність цього питання вона не знімалася взагалі. Не дивлячись на те, що там більше хворих, менше хворих, але актуальність, яка була, така і є. І ми насторожені в цьому плані, тому що нікуди COVID-19 не діявся. Зараз, по-друге, ви чуєте, яка обстановка там в Європі і так далі, це все піднімається. В Китаї там періодично ці спалахи відбуваються. Те ж саме, я думаю, чекає нас на осінь. Хай не в такій мірі, і ми, може, допустимо, вже більше готові до цього, більше з ними знайомі вже. Нас не, не наскільки вже воно нас лякає, так будемо dire, але актуальність залишається на тому ж рівні. А сьогодні, на щастя, у нас немає хворих, які стаціонарно лікуються з COVID-19. Але амбулаторні хворі появляються не в такій мірі, які були, там, наприклад, на початку весни там, і далі, але все-таки він є. Прививки зробили свою справу так, ну в якійсь мірі і е, населення трошки ж таки виховувалося в цьому плані. Хоча останній час це розслабилося. Дивіться, навіть за масочний режим зараз ніхто. Хоча це теж питання Як може ще вакцинуватися там, Третя доза? Обов'язково вакцин... угу. Обов І це зараз абсолютно доступно ланка угу. цим займається Ніяких проблем немає І я угу. вважаю, що третя доза обов'язкова Добре, тоді питання Поправте мене, якщо помиляюся Ваша установа, якою ви керуєте Називається некомерційне Комунальне підприємство Лохвицька міська лікарня Так, комунальне некомерційне підприємство Лохвицька міська лікарня Трошки на тому запитання. Ваша установа зараз має статус міської? Так. Не районної, а міської? міської. Угу. Тоді то, то знову таке питання. Якщо міської, то я так розумію, що деякі процедури ви не можете лікувати. Є процедури, які ви направляєте в Миргород. Ну, звичайно, ми, як колись не були районною лікарнію, так і зараз, як ми знаходимося в статусі міської лікарні, то ми і в ті часи, і на сьогодні, багато нозологій, які лікуються на третинному рівні, допустимо, так. І це, це логічно, це нормально. Ми, ну, Наприклад, ми не можемо на сьогодні лікувати інфаркти, міокарди. Uh -huh. Це не із-за того, що там у нас нема фахівців. У нас дійсно, фахівців у нас зараз достатньо, в принципі. Uh -huh. так. Але немає такого обладнання. І воно, в принципі, на нашому рівні, воно на сьогодні і не актуальне. Тому що це обладнання має працювати з ранку uh -huh. до ранку. Поставити ангіограф для того, щоб робити ангіографію судин серцевих. Так? Uh -huh. І включати ангіограф там. Раз в тиждень, наприклад, це ну, нераціонально вважаю. Mm -hmm. Тому, понятно, що є лікарні інтенсивного лікування, є третинний рівень, є лікарні такі, як ми міські лікарні. Ну, ми, в принципі, ми багатопрофільна лікарня, але, хоча ми на сьогодні надаємо рургентну допомогу, в принципі, mm -hmm. по, по всім напрямкам, так? От, але все-таки рівні є рівні. Змінилась кількість фахівців в лікарні, і які це фахівці, які приїхали і внутрішні переміщені особи зараз працюють у лікарні? Є можливість озвучити це питання? Є звичайно, є це можливість. Значить, у нас по перше, що нас прийшли і наші, яких ми чекали, яких ми можемо так говорити, що ми їх навчали. Так угу. і по контракту вони до нас приїхали працювати. Uh -huh. так, це от на сьогодні, це з 1 серпня, у нас приїхала сім'я лікар-анестезіологи, лікар-терапевт, сім'я uh -huh. Солонців. Приїхав лікар-терапевт, ще один так, окремо. Значить, приїхала сім'я з Києва, теж просто ми по, шукаємо uh -huh. роботу по всій Україні, більше працівників по всій Україні. Uh -huh. Приїхав хірург, гінеколог, сім'я. От, це, це радує. Це радує. І це все, в принципі, це молоді хай фахівці, які, я думаю, це приємно. Вакантні місця є. Так, на сьогодні є вакантні місця, є вакантні місця хірургів, наприклад, на сьогодні І нам mm -hmm. це треба. Є вакантне місце лікаря лікар-ендоскопіста. На сьогодні це місце займає лікар переселенець з Харківської, mm -hmm. з Харкова самого, так mm -hmm. яким ми дуже яким ми дуже задоволені, mm -hmm. тому що це зовсім інший рівень надання допомоги, mm -hmm. все таки, от, от, от, оце, це і різниця, допустимо, первинний, вторинний третийний mm -hmm. рівень, рівень харківа, mm -hmm. понятне, то те, що ми на сьогодні робимо, нас mm -hmm. дозволяє наше обладнання, дозволяє це робити, то ми цього раніше не робили. Завдяки mm -hmm. фактиційному у нас зовсім не, сьогодні нові підходи до ендоскопічних обстежень навіть mm -hmm. до ендоскопічних таких оперативних, можна сказати, невеликих оперативних втручань на шлунку, на кишковинку, це поліпи, зупинка кровотечі шлунково-кишкової, в'язаної кровотечі, виразкової кровотечі. У нас лікар-ендокринолог досить досвідчено працює, з Харкова теж, лікар-дерматолог із Сум переїхала тимчасово пацієнти просто в захваті. От про дерматолога дійсно. Дерматолог, такі реклама знають точно сам. запитання стосовно постачання лікарні. Скажіть, наскільки забезпечується лікарня і чи є потреби в забезпеченні якимись додатковими там, можливо, обладнанням, можливо, ще чим. Запланована зустріч із Сільським головою і синчі. Ми громадами разом з декільками громадами хочемо придбати апарат для лапароскопічних операцій, гінекологічних, хірургічних, общем, сучасними методами. Uh -huh. Так як всі знають, що є таке звичайне там, оперативне втручання, коли розрізається передня черна uh -huh. стінка, так і робиться там втручання якесь. А сьогодні дозволяється техніка, дозволяє обладнання, є таке, которое як ви чули, там зроблять чотири проколи. І Мінімальним розрізом <гум> да, робляться перетин втручання це, це в общем, зменшує травматичність операції, зменшує кількість пролікуваних днів. <гум> да, Хворий буквально на третій на третю добу, в принципі, може, буде, може бути виписаний з лікарні. Оце ми на сьогодні обговорюємо це питання, воно актуально і воно, я думаю, що воно вирішиться в цьому році. У нас є на віддомовленість із фахівцями з київських клінік і з нашими земляками. З депутатами сільськими, так, mm -hmm. які працюють в Києві лікарями, це доктор Моїсієнко, Так У нас є можливість, ми будемо залучати його, їхніх фахівців, тому що цей період, значить, це нове те, що в нас такого не використовувалося, відповідно, нам потрібні якісь вчителі, щоб нам це показували, учили нас, відповідно, курси ми будемо проходити і будемо впроваджувати ці новітні технології. Ну, це вони не новітні, новітні вони для Вохвиці. Ну, я зрозумів. Хто найбільше фінансує вашу діяльність? Дійсно, найбільше фінансує нас Вохвицька міська рада. так Вони наші власники, в принципі, і вони нас найбільше фінансують. Але в нас є домовленість, ми багато разів збиралися, вирішували ці всі питання. І в нас є і, і не тільки домовлення, і співпраця в нас є з Синчанською громадою, uh -huh. і з Заводською громадою. На жаль, uh -huh. на сьогодні не такі можливості, допустимо, Заводської громади, як у І ми це розуміємо, і, і не піднімаємо лишніх питань, інше. але вони теж включаються uh -huh. в цю роботу, не дивлячись на те, що там є з з фінансуванням, з uh -huh. бюджетами. Місцевими, все-таки є співпраця. І на сьогодні ми розуміємо, що вони на сьогодні не можуть в повній мірі, так якби це хотілося нам це зробити. Це пов'язано з багатьма з виконанням да, бюджету і з економічною складовою іменно в громаді Заводській. Це зрозуміло. Але порозуміння в нас є. Я думаю, що якби там все було добре, якби не сталася ця подія із вторгненням Росії в Україну, так. І, заводське б розвивалося, то я думаю, що питань не було. Наскільки заповнена лікарня, скажіть, будь ласка, є у вас вільні місця чи повністю переповнена? Ні, на сьогодні в нас є вільні місця і вони повинні бути, так як ми на сьогодні, в принципі, ми працюємо як госпіталь. Угу. Як госпіталь. І відповідно до Певних там планів, так ми повинні тримати війсь на військовий стан. Uh -huh. В будь-яку секунду ми не знаємо де станеться, що станеться коли станеться. Правда, uh -huh. ми повинні мати запас вільних ліжок на випадок поступання, масового поступання, випустям травмованих або поранених і таке інше. Uh -huh. Ви обіцяли нам розказати про КТ, чи принаймні показати, як він працює. І розкажемо, і покажемо. Тим паче, що ми вже ж працюємо, вже давно в нас таке це працює. Значить, що це комерційний кабінет, ми тільки надаємо приміщення в оренду. Обладнання це фірмене, так як фірма, яка зайшла до нас, це Medical Group. З нашої сторони був зроблений ремонт. І ремонт був зроблений з дотриманням цих вимог для роботи з... Випромінюючи радіацією, так наші працівники і працюють, uh -huh. так які там як являються сумісниками, і лікар, uh -huh. і рентгенлаборант. Вони і наші працівники, і їхні uh -huh. працівники. От, звісно що процедура це платна, там відповідно від uh -huh. зон, скільки обстеження, яким з контрастуванням чи без ціни там прайси висять. Uh -huh. На сьогодні кабінет працює, можна сказати, активно з таким uh -huh. хорошим навантаженням. До нас їздять з Лубен, з Пертина. Чому, да, да, да, да, Приємно. От, е, uh -huh. і, значить, е, що гарно те, що, допустим, е, нас контролює ця фірма, яка поставила це обладнання і е, розшифровування, будемо так казати, цих снімочках, описування uh -huh. цих обстежень проводиться не тільки в нас, а і з контролем з Київським. От, е, то наші обстеження, в общем, вони uh -huh. відповідають... Київському рівні, однозначно, однозначно. І ще, скажу, ми на сьогодні значить, подали на пакет лікування москових інсультів, так, і по... Цим параметрам ми підходимо, нам дозволятимуть, чекаємо угоду, підписання угоди з Національної служби здоров'я uh -huh. на цю пріоритетну послугу лікування хворих із гострим мозковим інсультом. Uh -huh. І ця процедура буде для цих пацієнтів з інсультами, буде безкоштовна. Вона буде за рахунок коштів, які будуть виділятися на цей пакет, якщо хворий поступає з інсультом певний період часу, там відповідно є терапевтичне вікно, коли можна робити відповідні інтерваційні процедури uh -huh. для бистого швидкого лікування цього інсульту то ця процедура буде проводитися безкоштовно вона не буде безкоштовно, вона буде проводитися за рахунок наших коштів, але для пацієнта це буде безкоштовно Значить, ми, чекаємо, да, ми чекаємо на цей пакет це дуже досить в принципі коли приблизно можна очікувати. Коли очікувати, я думаю, що це в вересні місяці це вже буде. У нас ми повністю відповідаємо вимогам НСЗУ, які виставили нам. Так у нас достатня кількість фахівців, анестезіологів, неврологів і обладнання для цього. У нас підписана з ними угода про співпрацю з тим же кабінетом, іменно по пакету інсульти. І ми чекаємо, тільки чекаємо угоди. Mm -hmm. Я думаю, що, я думаю, що даже, може даже раніше, ніж вересень місяць, тому що ну, буквально тиждень-два і це все буде. Mm -hmm. А я ще сказав, що в нас є ще й лікар-невролог із внутрішньої переносії, mm -hmm. mm -hmm. де працює. Mm -hmm. Гарний лікар. Mm -hmm. Mm -hmm. Спроклі, да. ah, хорошо. Тим людям, які справді от переїхали із того ж самого Харкова, наприклад, сюди з багатьох міст і тут проживають. Ви в повній мірі надає по надаєте повний обсяг? Oh. Да, вони всі працюють на повну ставку. Mm -hmm. Вони всі працюють на повну ставку. Так ми е, наймаємо житло. Верніше ми оплачуємо mm -hmm. житло, наймане лікарем. Mm -hmm. Стараємося. На жаль, на сьогодні, допустимо, да, ми не можемо придбати, тому що комунальні, ось раніше ці капітальні видатки тормозяться, в військовий час використання на придбання житла. Які документи необхідні для того, щоб легти в лікарню внутрішньопереміщені особі? Всі повинні бути із сімейним лікарем, так mm -hmm. бути направлення від сімейного лікаря. Це не важно, це може бути лікар сімейний з нашого регіону, mm -hmm. можуть, ну, передав... можуть зв'язатися mm -hmm. де вони з своїми лікарями, і це все передати mm -hmm. на сьогодні можливості є mm -hmm. в режимі такому онлайн, де да. це електронне направлення. Другий варіант – це екстрамедична допомога, коли гострі які-то випадки, вони звертаються в екстрамедичну uh -huh. допомогу, і екстрамедична допомога направляє до нас пацієнтів на стаціонарне лікування. І навіть самозвернення ми не, не, не футболимо їх, або uh -huh. тим паче внутрішньопереміщених, тому що, ну, понятно, у них і так проблем мало. No, в принципі, uh -huh. жодних проблем для того, щоб госпіталізувати хворого. Uh -huh. І з переміщених, чи не з переміщених. Не. Я зрозумів. Ну тільки показання для госпіталізації. Угу. Можливо, це питання взагалі не до вас, але я спробую задати, я не дуже в цьому розуміюся, бо дітей зараз у мене всі виросли, тому за дітей. Дитяча лікарня чи... Дитяча відділення працює. Угу. Працює дитяче відділення, як і працювало. Угу. Тобто там змін немає? Немає ніяких змін. Немає. Прошу. Прошу. Прошу. Ну, якщо можна, запитати. Запитати, будь ласка. Так, що випадки, це ремонт мы зробили. приїжджає до Києва. Я від чесно, дійсно, я чесно кажучи, вражений ну, ці. ви знаєте, що це, допустим, да, це, це, не треба здивати. Ну, так, я зрозумів, дитяча творчість вона безцінна. Значить, це, теж крок вперед. Пацієнтам, звісно, що пацієнтам От одна однострово їздить пацієнтам, полтаву чи кудись їздить пацієнтам, Це ж проблема. А тут на місці, я говорю ще раз, що допустимо, у нас... Можуть Треба відміти, що дуже невдячний медикагруп, компанію mm -hmm. медикагруп, за це обладнання, за роботу. Нас підняли вони. Так, да, це зовсім інширівенько є. Звісно, діагностика, ну, як би там не було, Понятне, що ми ставимо такі діагнози, які раніше, про які раніше ми навіть не могли. Угу. Якби там не було, це дуже добре. Віктор Васильович, я дуже вам вдячний за виділений нам час. І я сподіваюся, що ваша лікарня буде розвиватися в подальшому і надаватиме більш якісні послуги далі, далі, далі, далі. Росту, росту і росту вам. Дуже дякую. Друзі, залишилося мені нагадати, що для того, щоб не втрачати можливість подивитися такі цікаві репортажі, просто підпишіться на наш канал. І все буде Україна!